يا روحي من الولين من الولين ارجو تشنى ماي صفى صوتي يا واد مهي تشنى ماي محدب موش بالعشرين حد بمو شبن عشرين جن الشايب واليهال تقود بيه، خلهم ياخذونك غيرك هوايه بس خليني بس خليني اقلك هاي الحكايه مو كلش نوخذ راعي يظل مكسور ترزلمه المعدل نوخذ رايه المعدل ما خنين رسائل شوك ومتعطلاً بالسطر واسمك شبيه الوشم ما ينمسح بالمطار بالمطار يا الحمّلتني ذني بلي يغنوا بصفار أنت الجواز الذي حارمني من السفار لما نقبال قعدت قالوا علي سكار الناس تصدر قهاما ما يا ماما يا ما ما ما ما الناس تصدر كتب بس انا اصدر قهامار احط الخنجر بظهري ودخل النار ولا صاحب الصاحب مالي بي ظنه اللي يدق على القطن ما يسمع الرنه الخاين محبس من ايده وغرق بالماي وانا الهي من منه الخاين محبس مني ويا ويمني ييده وغرق بالماء وأنا ليست مِنْ أدار جروح قلبه النبت والنام والنام والنام أمام بجفائك والزار والنعلية جفاك وصار ون ويا ونام ونام مشابكتش نقضي الليل ونام دفيت بيا حضن ونطيت بيا ويا دفيني دفيت بيا حضن ونطيت بيا وريد احجي عليكم حين ما بيا واحدكم سبع ويعادل الميه بيت العصبوط يا عمي انت اهل الكرم واهل العز وبيه